یہ چٹیال کے نالے کے اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے اور یہ وہ منظر ہے یہ آگ لگی ہوئی ہے یہاں لگائے کہ اس کے بارے میں فی الحال ہم کوئی اپڈیٹ نہیں دے سکتے لیکن یہ شولے وہ ڈھک رہی ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے فی الحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے یہ لائف ہے چٹیال نالے سے